Szép leányok, ne sírjatok! Mészáros Márta filmjét 1970-ben mutatták be a mozikban. A főszerepben Zala Márk, Jaroszlava Sallerova, Blaskó Péter és Balázsovics Lajos. A film dalait Szörényi Levente, Frenrejs Károly és Orszácki Miklós szerezte. A fehér ígés és a kedő még kötelező volt, az abba, hogy egy idő után, ahogy múlt az idő, hát a pénzünk nem volt öltőnyre, az érettségi öltőny, meg egy kicsit már kezdett szűkleni. 1970-ben akkor forgattuk a Szép Lányok, című filmet Mártával, Mészáros Mártával, és ahogy visszaemlékszem az eltelt 50 évre ezelőtti történésekre, nagyon jó hangulatú forgatás volt, és, és sokat nevettünk meg, rengeteget biciklisztünk. Sok, sok biciklis jelenet volt a filmben, és akkor biciklisztunk. Döntően a 13. kerületben, földön forgattunk a lángépgyárba, a láng kultúrházában, aztán mentünk le vidékre is, és ott is felépült egy, egy kis színpad, ahol a, nem is tudom, már talán épp a keks együttes játszott, és hát ugye ez egy, ez egy életérzésről szól ez a film, az akkori éveseknek az életérzése, munkás környezetben játszódik, munkás fiatalok állnak össze, és aztán együtt dolgoznak, és akkor ma úgy mondjuk, hogy bandáznak el, bányok után, meg, meg hangversenyre, is és, és volt IFI Park, akkor még működött az ifi, IFI Park, aztán hosszan bezárták, most felújították, és ott is volt forgatás, ott is játszott egy zenekar. Ha jól emlékszem, van a Sirius, a Metro, az Illés, keksz együttes, baksasós, Jancsi rohangász, ott a csikos nadrágba, emlékszem, mint frontember. És nagyon-nagyon jó hangulat volt. Zalatnai Sarolta éneket lányok, ne Nagyon Nagyon jó volt. Ne sírjatok, lányom, az élet Első közös munkánk a Mártával Mészáros Mártával ugye a Holdudvar volt. És, és a következő volt a szép lányok ne sírjatok. A, a, a szép lányok ne sírjatokban én, én a, végül is egy, egy, egy negatív figurát had szabad ilyen, ilyen klasszikus kifejezéseket használni játszottam. Ez a Hernádi Gyura ötlete volt, hogy a Lajos párban pozitív hősöket játszik a Jancsónál, a Sárasanyinál. A, a makkal csinál, és így tovább. Tehát akkor kéne egy negatív figurát is játszani. És, és a Márta hajlott arra, hogy én egy, egy idézőjebe rossz embert játszak egy ilyen szerelmi háromszög volt, hogy a, a kislány a Zala Márkba volt szerelmes, és viszont, és akkor jött egy elcsábítás, a Balázsorics Lajos, aki egy zenészt játszott, ha jól emlékszem, az elcsábította a kislányt, és ebből valami feszültség, elég erős feszültség támad, tehát a történetnek ez volt a gerince. Ez a ominózus film, tehát a Szép lányok ne sírjatok film, az Eredetileg is arra készült, hogy azért, hogy közösen írtuk a forgatókönyvet, ez tulajdonképpen az illézenek arról szólt volna. Tehát így, így mentünk bele a, a, a dologba, és így készült el a forgatókönyv. És a jelen sorok meg mit hát majdnem minden kész volt. E, hát egy probléma volt, hogy kiengedtek minket Angliába. Hát ezt nem véletlenül mondom így mert ha nem engedtek volna ki, akkor megusztunk volna egy letintást. Igen ám, de ott volt a forgatókönyv, a jelenes sor, a mit több, és, a több, és már indult volna a felvevőgép, és a Márta beszaladt a célhoz, hogy akkor, hát ezt nem lehet csinálni, hát mi, meg hogyan, mi, és az a cél hagyhatatlan volt. Velünk rosszat tettek, de a műfajjal jót tettek, mert csomó zenekar a Kex-től kezdve, a Tórcsvai trióig, ők játszották el a filmet. Egy, egy üres házba forgattunk valahol, angyalföldön, ahol egy, egy lakásból átvettük a hatalmat, és akkor jött a rendőrség, Bújtól Pista, és akkor kizavartott bennünket, rendet teremtett. Zalatnai Saroltával forgattunk ott egy ilyen esküvő jelenetet, amikor a Zala Márk elveszi a kis fiatal színésznőt, egy cseh színésznő játszott a járka Sálleroval akkor 14-15 éves lehet, ez aranyos kis lány volt, ő mamája mindig fogta a kezét, hogy ott nehogy baj legyen vele a sok fiú között. Egy a lényeg, hogy akkor ez a film, ez a, a filmzenénkkel és a számainkkal és a különböző zenekaroknak a jelenlétével ez végül is mozikba került, és ez jó, jó volt.